سورة الحج من رواية المزي عن ابن كثير مكيِّن: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم قُرآَنٌ مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ضرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من um وما كانوا إذا منظرين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ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 صارنا نحن نحن مسحورون ولقد ولقد في في الله وزيناها للناظرين ولقد جعلنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها. لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستمو له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزان لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وأرسلنا الرياح لواقح وَمَا أَنْتُمُ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نحيي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو عليم عليم، ولقد خلقنا الأيادي.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 al-mal <laughs> منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الْمَعْلُوم قَالَ رَبِّ بِمَا أَوْعَيْتَ نِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم فِي الأرض منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء نقصون إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم